З 10 ранку мешканці мікрорайону Дальні Гречани без води. Комунальники міста виконують роботу із під'єднання до нової гілки водогону на вулиці Північній. Реакція на роботу у місцевих жителів різна. – Якщо сам узіл, щоб злити, приходиться йти до річки, Наскрай, а, або до Криниці, то далеко надалеко виходить, я ходжу. – У мене цвіточні бутилки, я для цвіті воду відставлю, Чи <звіточні бутилки> в мене цвіточні бутилки виручають. Зварювальник Валерій виконує роботи із під'єднання нової труби. – Це різат, підгоня Збудували новий водогін взамін старого, у якого вже вийшов термін експлуатації, розповідає начальник водопровідного господарства міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олександр Середюк. «Сьогодні ми виконуємо роботи по під'єднанню ділянки новозбудованого водопроводу діаметром 315 мм, який збудований взаміну Старого, який відслужив свій термін експлуатації, на ньому ставали часто пошкодження, і сподіваємося, що це має призвести до покращення водопостачання мешканців мікрорайону, який в нас називається Дальні Гречани. І частина вулиці Курчатова, частина вулиці Північної, вулиця Деповська, вулиця Кооперативна, вулиця Міскевича, Ну і провулки відповідно з такими ж назвами. Це лише початок робіт по запуску в експлуатацію новозбудованої ділянки. Додає чоловік. Плануємо завершити десь на протязі двох тижнів. І щоб запустити експлуатацію, Відповідно ще виконати два таких під'єднання ми виконуємо сьогодні. і На вулиці північна, але це чуть-чуть в сторону митниці. І безпосередньо, де ми стоїмо з вами, переключення абонентів в межах 100 метрів. Цього місця. Чому не організували підвіз води, аби забезпечити потреби мешканців мікрорайону, чоловік пояснює. Соціальних об'єктів немає, ми в першу чергу забезпечуємо дитячі садочки, навчальні заклади, заклади критичної інфраструктури. Тут поки що такої потреби немає, ми встигаємо в світловий день роботи закінчити. Загалом протяжність новозбудованого водогону складає 800 метрів. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський – Новини на Суспільному. Хмельницький.